أصدقائي مرحبا بكم بسؤال الأسبوع الثالث، قبل أن نبدأ سنجيب عن سؤال الأسبوع السابق، ما هي ليلة القدر، والآن لنذهب إلى سؤال الأسبوع، ليلة القدر خير من هل الإجابة مئة شهر أم ألف شهر أم ألف يوم أم ألف شهر؟ سيكون اجابتكم وتاركونا اجاباتكم في الى اللقاء